și de ultim moment, după demersul local Andrei Cosma contra sublinierea ti, eu mă îmi asum. Deputatul Andrei Cosma iese la ramp cu explicacii, după noua etapă de clan subliniereat contra procurorilor de la Dnaploie sublinierătii. Social-Democrata a povestit. Într-o intervenție la România TV, ce a primit noi informații cu privire la abuzurile pe care le ar comite unitatea de elit a Direcției Naționale Anticorupție sub că este convins că ministrul de Interne va dispune verificările necesare. De interne este un ministru care a reacționat prompt sublinierei hotărât de fiecare dat la solicitrii sublinierei sunt convins ce va reacționa urgent la această interpelare sublinierei la conținut. Oricum, răspunsul are un durat de 30 de zile, timp în care se vor face verificări. Am asupunere teptru normal. Am primit numeroase informații de la cecenii din Prahova, a povestit deputatul la România TV. Cât despre demersul său, politicianul susține ce este, pe de o parte, dreptul său de parlamentar să facă o astfel de interpelare, dar, ea, pe de alt parte, vrea să afle dacă informațiile care i-au parvenit conțin sau nu un sungur de adevăr. susține că este ceva în neregul cu toți cei care sunt martori sau inculpați la apelo iesul din sunt dus sublinierei la poligraf la buzul sublinierei tocmai de aceea vreau să vede, prin cât căci au folosit testarea de la buzul sublinierei căci de la ploie subliniere tii. E o aparatură mult mai modern la ploie subliniere tii sublinierei nu vede deplasarea până la buzul. Eu un îmi asum cererea făcut? Se vor face verificări. E dreptul meu să fac interpelare, a conchis Andreea Cosma.